I Den filmen ska vise vårdan du spiller in en videofilm med ett webbkamera och sätter det in i videoeditor. Har ikke videoeditor noe eget for Men så det har ik i videoeditor nå eget insspelningssystem för videor. Men heldlder så finns det många andra innebyggde lösninger i Windows. Jag går ned på söklingna med och så sök jag etter ett varta som heter kamera. Så jag öppner kameraappen i Windows. Så må jeg velge hvilken modus jeg skal ha, om jeg skal ta enkelt bilde eller om jeg skal ta video. I dette tilfellet så skal jeg ta video, og så trykker jeg på record her borte ved å trykke på den store hvite knappen. Hei på dere og velkommen til denne filmen der vi skal vise hvordan du kan bruke videoeditor til å lage dine videofilmer med. Video editor är ett verktyg som är tillgänglig i plattformen hos Microsoft Windows. Och så trycker jag igen, så kan jag trycka ner på bilde här nere så får jag den opp med en gång. Jag vill også få den upp vid det går in i bilder appen min. Och där vill den ligge med en gång. Når jeg er inne i videoeditor, och her kan jeg gå opp på prosjektbibliotek, og så kan jag trykke på knappen «Legg til» fra samlingen min, og da får jeg fram den videoen jeg akkurat spilte inn med kamera-appen, og trykker på «Legg till Så er det for mig at jeg kan ta og dra den ned i dreieboka, som det näste klippet i filmen min. Jeg kunne jo selvfølgelig spilt in en film med mobiltelefonen min for eksempel. Da måtte jeg i tilfelle gått bort her og valt Legg til, og så måtte jeg få fraktet den filmen over på datamaskinen min og lagt til fra PC-en. Jeg skal også bare fortelle at man kan gå og søke på filmer på internet, som man også kan importere in i filmen sin. Nå skal jeg vise noe snårt i det som skjedde her nå. For dette videoklippet som jeg importerte, som var på ca. 17 sekunder, når jeg spiller av dette, så blir det bare 0,5 sekunder. Og det kan jeg ikke forklare, men vi løser det ved å gå på den knappen som heter Trim. Og når jeg går på Trim, så ser jeg her nå at han spiller av bare 0,5 sekunder. Deremot, hvis jeg drar ut denne lengden, så får jeg de hele 17 sekundene som klippet varte. Og hvis du ønsker å klippe bort start eller slutt av klippet, så har du muligheten til det her med at du drar rundt, og så kan jeg få se når jeg lukker munnen helt, så er jeg ferdig, og det var helt til sluttegget på denne måten. Så vi har muligheten å klippe bort starten, og vi har mulighet til å klippe bort slutten ved å trykke trim, og så trykker vi fullfør når vi er ferdig. Nå ser vi her nede at klippet er på 17 sekunder og 57 sekunder her hos meg. Av og til så ønsker man å legge til en titel oppe på selve filmen. For eksempel dette er om Halloman. Det er naturlig vad fortelle heter for nå. Og da går jeg inn på den som heter tekst. Og inne på tekst så kan jeg nå skrive for eksempel navnet mitt. og jeg kan velge en stil som jeg synes passer. Nå har jeg funnet det, så må jeg bestemme hvor på skjermen jeg vil ha det, og det som er vanlig, det er jo at man har det på nedre del av skjermen, så da trykker jeg her nede på valget nederst, og så trykker jeg på fullfør. Det jeg kan tenke på før den tid, det er å bestemme hvor langt jeg ønsker at dette klippet ska bli. Og jeg drar bortover her ved å se hvor langt klippet går, så hvis jeg vi hanter 10 sekunder, så drar jeg den her ut til 10 sekunder før jeg trykker på fullfør.